Resturnare de situaie în scandalul Cambridge Analytica. Profesorul Rus Alexandr Cogan, Ideea ceea ce aceste informații sunt exacte e ridicol. Psihologul Alexandr Cogan, creatorul aplicației folosite de compania de consultant Cambridge Analytica pentru a colecta datele a 50 de milioane de utilizatori ai Facebook. A dat asigur marci ce testele de personalitate pe care le-a pus la dispoziție companiei de consultant erau foarte inexacte subliniere i nu tocmai relevante pentru a fi folosite în campanii politice, relatează presa asociati un subliniere Ideea ce aceste informații sunt exacte este, a subliniere zice, ridicol din punct de vedere a subliniere tincific, a declarat Cogan în fața Comisiei pentru Informatic Media, culturi sublinierei sport a Camerei Comunelor, care a lansat o anchet pe marginea acestui scandal, scrie Ager El a insistat că Facebook dispune oricum de instrumente capabile să ajute grupuri de campanie să trimită mesaje publicitare direcționate, fără să mai fie nevoie de alte informații specifice privind personalitățile utilizatorilor. Compania Mama Cambridge Analytica Secele, l-a peletit pe Cogan cu sute de mii de lire pentru a colecta date pe Facebook folosind teste de personalitate, notează pa. <fie> Întrebat de comisie care a fost valoarea muncii sale pentru Secele, Cogan a replicat, în baza a ceea ce sublinieră acum, nimic. El l-a acuzat. De asemenea, e fostul director al Cambridge Analytica, Alexander Nix, ce a când a fost audiat de această gliniere e-comisie, în februarie, atunci când a spus ce societatea sa nu a primit niciun fel de informații de la firma sa, Global Science Research.